في الفترة الاخيرة الكثير من التجار تتوجه الينا وتشتكي من حظر حسابها على موقع ايباي وفي هذا الفيديو ساشرح لكم ستة اسباب اساسية لحظر حسابكم على موقع ايباي قبل ان اشرح اسباب حظر حسابكم على موقع ايباي دائما عندما يتم حظر الحساب على موقع ايباي سيرسل رسالة لبريدك الالكتروني وأيضا للبريد الخاص بك على حسابك على موقع إيب. في الرسالة سيكون مبين سبب حظر حسابك ارجو ان تقرأ الرسالة لتعرف سبب الحظر فقط عندما تعرف سبب الحظر يمكنك معالجة المشكلة السبب الاول لحظر حسابك على موقع ايباي هو التأخير في معالجة الشكاوي لعدة مرات بحالة احدى المشترين رفع شكوى ضدك ولم ترد على الشكوى خلال أي خمس ايام عمل موقع ايباي سيغلق الشكوى لصالح المشتري ويرجع له المبلغ على حسابك واذا لاحظ ايباي عدد كبير من الشكاوي التي لم تعالج على حسابك اغلب الاحتمالات سيتم حظر حسابك لذلك دائما تفقدوا الرسائل واذا يوجد اي شكوى عالجوها في الحال السبب الثاني عدم معالجة طلبات الالغاء او الارجاع التأخير في معالجة عدد كبير من طلبات الارجاع او الالغاء قد يسبب لحظر حسابك وضرر كبير على تقييم حسابك لذا عالجوا شكاوي الارجاع او الالغاء باسرع وقت ممكن يمكنكم رؤيه طلبيات ارجاع او الغاء من خلال رابط الرسائل الخاص لموقع ايباي او من خلال رابط مركز التفاهم على موقع ايباي الرزوليوشن سنتر السبب الثالث هو التاخير في دفع رسوم ايباي الشهريه حسب رايي ايباي كريم جدا معنا موقع ايباي يعطينا الامكانيه لتسديد رسومنا خلال 30 يوم إذا لم نسدد الرسوم خلال 30 يوم الحساب سيحظر وسيكون من الصعب إرجاعه عدم تسديد الرسوم تعد من أصعب الاتهامات لدى موقع ايباي السبب الرابع هو اعلان منتجات ممنوع بيعها على موقع ايباي يوجد على موقع ايباي قائمة ماركات عالمية ممنوع بيعها على موقع ايباي والتي تسمى بقائمة الفيرو اصحاب هذه الماركات اختارت بعدم السماح لبيع منتجاتها على موقع ايباي هي المسؤولة عن الماركة ولديها الحق لفعل ذلك لذلك قبل اعلان اي منتج لماركة معروفة عالميا تأكدوا ان الماركة غير موجودة بقائمة الفيلو الرابط للقائمة موجود في وصف الفيديو لذلك عندما تعلنوا منتج لماركة معروفة تأكدوا انه غير موجود في هذه القائمة السبب الخامس هو العمل على الحساب من عدة شبكات انترنت مختلفة يوجد على موقع ايباي برنامج حماية ذكي جدا وحذر جدا اذا لاحظ حسابك يدخل من عدة شبكات انترنت مختلفة ومن عدة دول مختلفة ممكن ايضا بفترة قصيرة جدا اغلب الاحتمالات الحساب سيتم حظره لذلك لا تدخلوا لحسابكم من عدة شبكات ادخلوا من شبكة او شبكتين ليس اكثر مهم جدا ان تتذكروا ذلك السبب السادس والاخير هو التأخير في توثيق تفاصيلك بعد مرور فترة من من التسجيل على موقع إيبن الموقع سوف يوقف حسابك الحساب سيتوقف وسيطلب توثيق تفاصيلك عليك التواصل مع موكي إيبي سيسألونك بعض الأسئلة ويتأكدوا من هويتك والتفاصيل التي عرفتها في حسابك أي عنوانك واسمك ورقم هاتفك إذا تأخرت من توثيق هويتك سيتم حضر حسابك انتبهوا أن جميع العوامل التي ذكرتها هي بتحكمكم أنتم المسؤولون عن حسابكم وعن سلامته أيضا اذا اجلتم اي طلبية او اذا تكسلتم في معالجتها اللوم على حضر حسابكم سيكون عليكم انتم فقط موقع ايباي يريد الحفاظ على سمعته ولديه قوانين واضحة للعمل بطريقة صحيحة على الموقع لا تحاولوا التلاعب مع القوانين نحن هنا لنبني مشروع تجاري للمدى البعيد حسب رأي شخص يتلاعب مع القوانين هو لا يفكر بمشروع للمدى البعيد اكتبوا لي بالتعليقات ما هي أسباب حظر حسابكم وسأحاول مساعدتكم أيضا لا تنسوا الاشتراك بقناة الأكاديمية لمتابعة آخر أخبار التجارة الإلكترونية والضغط لايك على الفيديو سأراكم في فيديو آخر